بما انك كنت الكسح كسل انت يا باشا مش عارف بالنسبالنا انت ايه؟ هيكون ايه يعني؟ انت الميه اللي في الحنفيه انت الارنب اللي في الملوخيه انت اللي حاف اللي في البطانيه انت الزبيب اللي في المهلبية انت اللي حاف اللي في البطانيه انت الهباب اللي في الجلابيه <تصفح>